Svima, pozivamo sve građane da izađu na izbore, da se izjasne s obzirom da je to demokratsko pravo koje je skupo plaćeno, dakle, sa životima naših vojnika i da smo skupo platili samostalnost i suverenost, a jedna od, jedna od pokazatelja, dakle, te suverenosti i samostalnosti je upravo pravo na glasanje. Prilika je ovo da maknemo ovu koruptivnu klientelističku pobotnicu, a da se to uspije napraviti jednostavno svi građani, odnosno što više građana, treba izaći i dati svoj glas. Pozimljamo vas da, da, ne, da ne budete lijeni, nego da, evo, da izađete iz svojih stanova, svojih kuća i da zaokružite svog kandidata svoju, svoju stranku, odnosno onaj program za koji smatrate da će biti najbolji za, za grad Zagreb. Evo.